Grijă, broscuță mică De barză să-ți fie frică Ia mișcă iute din cioc Și te înghite pe loc Hai grijă, broscuță mică De să-ți fie frică Ia mișcă te din cioc Și te Broscuță cea mică De pe mal pe Apoi pe pietră mai mare Totă ziua-i la plimbare Sare broscuță cea mică De pe mal pe Apoi pe pietră mai mare Totă ziua-i la plimbare Ua, ua, ua, ua, Ai grijă broscuță mică De barza să-ți Brascuță mică De balză să-și fie frică Ia mișcă